Πώς ξεχωρίζουμε το ζωικό από το φυτικό κύτταρο? Κάθε κύτταρο περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα μιτοχόνδρια. Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα αλλά και στη συνολική διαμόρφωση του ζωικού κιταρού μας δίνει αυτό το διαδραστικό μαθησιακό αντικείμενο. Ο μαθητής ή η μαθήτρια έχει τη δυνατότητα να μελετήσει τα οργανίδια ενός ευκαριωτικού κυττάρου που παρουσιάζει το μαθησιακό αντικείμενο. Περιεργάζεται το σχήμα των οργανιδίων σε τρισδιάστατη αναπαράσταση, διαβάζει την περιγραφή του, αποφασίζει ποια από αυτά βρίσκονται στο ζωικό κύτταρο. Ο μαθητής ή η μαθήτρια καλείται να στήσει το ζωικό κύτταρο. Αρχίζει να σύρει ένα-ένα τα ονόματα των οργανιδίων στο χώρο σχηματισμού του κιτάρου, Σύρει για παράδειγμα το όνομα της πλασματικής μεμβράνης και συνεχίζει με τον κυτταρικό σκελετό, ο οποίος εισέρχεται και παραμένει στο εσωτερικό στο χώρο που οριοθετεί η πλασματική μεμβράνη, μπαίνουν διαδοχικά το κυταρόπλασμα, ο πυρήνας, τα μυτοχόνδρια, τα κυστίδια, τα ριβοσώματα και το σύμπλεγμα γκόλτζι. Το ζωικό κύτταρο δεν δέχεται τον χλωροπλάστη. Έτσι ο μαθητής ή η μαθήτρια, Σχηματίζει μια πλήρη εικόνα για τα συστατικά στοιχεία του ζωικού κιτάρου και οδηγείται στο συμπέρασμα ότι οι χλωροπλάστη διαθέτουν μόνο τα φυτικά κύτταρα. Στο φωτόδενδρο, το πανελλήνιο αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων και συγκεκριμένα στη ζειολογή της βιολογίας, μπορείτε να βρείτε και άλλα διαδραστικά μαθησιακά αντικείμενα.